Hrvih odnagir, jedna strana, druga strana, tenet, ugledajte dvupći jedne, da no, možda, ne tako. Znači, još jedan, lege, jedna strana. da ne može odmah da vas dotiči na štampu, da mora da zahvorači kaval. Znači on iz ove pozicije, ako pružiš dam, nema niče na to. E sad, kada on zamahne, ne mora onda zamahne iz tolike, kako bi rekao, razdaljine i visine. Može da on zamahne i krać. Ali, to nije problem, zato što vi u ovoj poziciji treba da podignete zadnju petu. Znači, ako vam je zadnja peta dole, onda ćete biti spori u ulazku ka njemu, jer da biste ušli ka njemu, morate da podignete petu i onda znači, da uđete. Za to kratko vreme, koliko podižete petu, za toliko ćete zakasniti. Znači, preko što je partner krenulo, podignite zadnju petu. Spuštite koleno dole, znači to podizanje pete kada ja stojim i spuštenje kolena se ne vidi praktično. To se ne vidi iz njegovog umu. Znači, ovo. I u ovoj poziciji napravit ćete, znači kad spustite koleno i podignete petu, napravit ćete nobu kao otprugu, kao petu. Tako da on kad zamahne, vi pravo da uđete. Ulazite pravo, tako da on ako išao i veliki zamah, Ja ulazim pravo ja ako je išao kratak zamah, ja mogu mrzo da uđem pravo. Zbog moje peta. Zašto ulazim pravo? A on dolazi i oko men a ja idem ovako, od To je kao da smo bojica išti oko men uči. I onda ili od mene ili ja njegu pošto je njegov šta duži od mom mača, ja ću budem kratak i on će da me pogodi. Bog toga, da Joko Menuči se ne ide kao odgovor Joko Menuči, nego kad on ide Joko Menuči, je jedan Šomenuči. Šomenuči je pravo odnozno dol. Tako da on i brzo kad dođe... Je li vidi? Znači, pravo dozdo, dole. Zato, kad on zamahne, ja ne idem ovako, jer će da me stigri. Kad on zamahne, ja idem pravo. Vidite, ako da on kad ide ovako, ja idem pravo, idem dole. Ja radim što me muči ovom rukom kojom ga dodiruje. I s ove strane, gledajte. Znači, ne radim ovo, Ne radim ovo, jer će da me stigim, da pravo i ovo spuštam doli. E, sad vede, kada... Međutim, u ovoj poziciji a, su njegove ruke jače od dvoje ruke, a to ćemo malo kasnije. Znači, gledajte še, no? Znači, pravo, ovo gura dole, ovo ide ovako. Ulazite pravo ovdje ćete si i dolazite do ove pozicije. Dođete do ove, pa ću vam šta treba Nije ovde vi stanete, pa ovde uhvatite, pa sad murate. Nije tako. Ova ruka odmah pada dole. Tako da kad postavite ovu ruku, ova ruka upadne u ovu ruku. Znači, nije da vi ovo zaustavite, pa onda ovo, pa dole. To, to ne možete, udarit će vas po ruci, pa će vas povrijediti. Znači, odave kad uđete, pravo dole, odmah. i Kolena, kolena idu pravo dole, znači pada ruka i kolena kao u ležbi u tepalašim lukom. I pata u ovu ruku, znači da, ne, ovo je prvi del. Sad on stoji ovak. šta pokazuje tamo. Ulazite ovom nogom tamo, da vidite, i ovde se okrećete, u ovoj poziciji. Ovako. Ovde, pošto ako on drži ovo čvrsto, a, zbog ove ruke, ovde, a, moja ruka je slabija od njegovih ruku. Ja ovde ne mogu da ga bacim do ovo. toga ovom rukom držim ovde, ovo, a ovu ruku prebacim ovde i sad i ovo nam. Znači, gledajte još jedno. Znači, gledajte, ovo, sad ruku, ovo, držite ovo, ovako, i ovo prebazite. I sad je dobro. Pravite. Kada ruke, ja odmah u ovom prvom momentu, znači kada uskočim, kada ovo poklopim, ja ovom rukom dođem ovdje, sa ove strane. Znači, da li vidite, znači ja ulazim ovdje, pa ovom, nego ja odmah uđem bliže ovoj ruci i pa kada spustim, uhvatim ovdje ovakvu, kao u druge strane. Znači, ovo je jedno, ovo je drugo, da li vidim? Sad uhvatim ovako. Znači, kada ovo ide znači ovako, I ova ruka dolazi ovako, ova druga ruka se nalazi ovdje i vi se nalazite u ovoj poziciji. Tako da ovdje sad kad uđe, ja već stojim kako treba. Da Ali vidite. Znači još jedan, uledajte. Ovdje, ovdje, ovdje i ovdje. Hajde pravi. A, problem je kuda da spušnite ruke, vi sa spušnjate ruke u potpuno drugom smeru, znači kada uđete i kad se okrenete vi hoćete da uradite tamo. Nije tamo, ovo, je, ovo pada ovde. A ovo, ovo je šikon agil, ide ovde, a ide pravo dole i štap se izglači ovde. Znači još jedan držaj. Znači, ova rukar je bilo ovde, ovaj rukar je bilo ovde, niste bili ovde, tako da je njegov lakar bilo ovako. Njegov lakar ne stoji gore. Ne stoji ovako njegov lakar. Jesi se sećate kako se radi šiko nagi? Kada uđete, ostavite lakar i okrenete se, tako da on je ovde stabilan u poziciji i onda je pravo dole dvacanje. Ako uđem ovako, ovako, pa ovo odigne, on će ili dostane sa ovakvim lakom gore, ja sad ako pučem, problem je, ili će da mi se okrene. Znači, ja će se okreni. Ovako, vidi. Međutim, kada uđem ovako, ovako i tu se, njemu lakak dostane ovako i on ide samo dole, ne može da beže. E sad, Vi kad uđete, bez obzira da li je ovako ili ovako, vi kad uđete, uđete ovako, pa ovo dignete, pa ovo dođe su više visoko. Da li vidite kako je nebo ovako visoko? Odavre, ako ću ga spuštit, to ne može. Vidite. Međutim, ako ja ovde uđem, tako da kolenima, pa uđem, pa se okrenem, Znači tako, sad idem u lakar, ova i u ovoj pozici, ja kad uradim u ovo, on Ako je u onome? Ako je u onome, onda mora štap da se... Znači kada uđete, ako ste pogrešili, mora štap da ide na onu stranu. I da idem kao da ću seče po njegovim nogama tamo. Ali to neću nije biti. Znači, hoću da uđete kada uđete znači kad ste ušli da se okrenete o chiều žušnete da ovo ostane ovako dole i vidite u nas Pravo dole ne tamo jer tamo pa guradite da guradite tamo da padete Morate pravo dole da je znači još jednom dajete odavde što? kada uđete ovde ovde i tu dole tu dole spustite partnera. Ajde. Problem je bokovi hoćete da spustite partnera rukama. a oko partnera spušta ju vaše spuštate vaše noge. Znači gledate, kada već budemo pa vaši um do kreću kolena pa ruke. Ne kreću ruke pa kolena ruke po kole na bok cole pa ruke po ivrk kao do da isto vreme kad koleda stanu ruke stanu obo vi u ovoj poziciji držite se vi kada uđete u kad se okrenete vi odavde hoćete da uradite ovo hoćete pa treba da spustite uh, ruka držite prste rukama hoćete spustiti znači ovo rad a u stvari je ovo treba da ostavite i da krenete kolenima dole. Kad kolena krenu sve krenete. Razumete? Kolena pa ruke, a ne ruke pa kolena. Evo, znači, drži se osimljesa. Znači, gledajte, kada uđete, kada putnite i kad dođete ovdje, vaša kolena su već dole. Idu još jednom dole. Kolena. das pogodisch